Fa pocs dies rebíem una notícia trista. Ens deixava Sirkin Robinson, un home que va donar un missatge contundent al món. Deia que l'escola mata la creativitat. Recupero aquest referent en aquest vídeo en què estem parlant de noves formes d'aprendre perquè identifico un problema molt greu en l'actualitat. Sobra tecnologia i manca creativitat. Estem parlant de noves formes d'aprendre en l'era digital. Tot i així, la primera idea clau és molt antiga. Ens diu que l'aprenent ha d'estar en el centre del procés d'aprenentatge, ha de ser el seu protagonista. En què es tradueix això? Es tradueix que l'aprenent ha de parlar més que sentir, ha de buscar informació, resoldre problemes i després ha de poder compartir la seva producció amb una comunitat real que s'interessi per allò que ha fet. La segona idea clau és que la tecnologia ha d'estar al servei de la creativitat. No sempre necessitem tecnologia per crear textos multimodals, però si les fem servir, que sigui per la integració de diferents llenguatges i després per poder compartir aquests textos semiòtics amb una comunitat que es pugui interessar i després beneficiar-se del contingut que hem creat. La tercera idea clau és que en els nostres dissenys pedagògics hauríem sempre de deixar espai per l'inesperat. Sí, coses que no sabem exactament després com aniran. Perquè, si ho tenim tot controlat, si ho tenim tot pensat, no hi ha espai per la creativitat. En aquestes alçades del mòdul d'alfabetització multimodal, confio en que ja heu entès que la creativitat és un valor de primer ordre. I en els vostres blogs i en els projectes multimèdia espero que vosaltres deixeu volar la creativitat i produïu coses molt interessants. No lo no siento, no hay pifias. Lo he grabado todo de un tirón. Me ha salido así perfecto, todo de un tirón. Cosas.